Hjertelig velkommen til modul universell utforming og inkluderende læringsmiljø. Men for mange lærere kunne vi kanske litt sånn på ironisk kalt modulen for universell utfordring. For mange lærere ser på detta med universell utforming som en utfordring i hverdagen. Vi håper at denne modulen faktisk skal gjøre deg trygg på at du kan tilgjengeliggjøre innholdet ditt for alle. For det er det faktiskt denne modulen her handler om. Det er lik rett til utdanning for alle, slik at du gjør dette här tilgjengelig for alle som trenger det i din klasse. Och som du ser på dette bildet så er det flere än du kanskje skulle tro utgangspunktet som trenger universell utforming og har man flere handicap så blir det desto viktigere. Ups, nå gjorde jag en grundläggande fel. Jag snackat om ett bilde som om alle faktiskt kunne se vad som sker på skärmen. Jag ska nu försöka ge ett bedre utgångsmön för vad man ska göra detta, men nu vi kallar för integrerad synstolkning. Och det är något vi egentligen kan göra i all typ undervisning och faktiskt fortælle vad vi ser på bilden. Og Här ser vi en tabell som viser at 180 000 i Norge er blinde og svanksynte, og 15 000 er tegnspråkbrukere. Vi ser att 70 000 er hørselshemmede. Og det er kanskje de grupper som de fleste tenker på som trenger universell utforming. Men også de cirka 430 000 nordmenn som har lese- og skrivevansker, de trenger også dette. Og jo äldre vi blir, så ser vi at 740.000 nordmenn er over 67 år, og de trenger også dette. Og så er det en gruppe som mange glemmer, de som har norsk som anspråk, de har ofte ett stort utbyte av å kunne bruke læringsinnhold som er universellt utformet. En viktig side ved universell utforming er kravene til IT-løsninger som elevene skal bruke. Disse verkt de skal være universellt utformet. Och det du som lærer produserer av læremidler eller læringsinnhold det skal være tilgjengelig for alle elever uavhengig av funksjonsnedsettelse. I Norge har vi en forskrift som regulerer dette og har eksistert allerede i flere år. Denne modulen har vi valgt å dele inn i tre deler. I den første delen skal vi se på de formelle kravene som settes til læringsinnhold til det du lager av læringsinnhold du som lærer. Men det gjelder også eksternt innehåll som du velger å trekke in og bruke i egen undervisning. Men denne modulen ska også handle om to andre viktige faktorer i forhold til vellykket universell utforming i norske klasserom nemlig lærernes pedagogiske inkluderende praksis og nyttig bruk av digitale verktøy. Pedagogisk bruk det handler om at læreren gjør bevisste faglige valg av digital aktivitet i sin undervisning. Og at læreren gjør gode pedagogiske valg i egen undervisning. Det er superviktig for å faktisk få universell utforming til å fungere i praksis. Digitala verktøy är den siste delen av denne modulen. Här ska vi hjelpe lærere med å ta bevisste valg och ha kunnskap om riktig bruk av digitale verktøy. Det är en rekke verktøy som kan gjøre skolehverdagen både enklere og bedre for den enkelte elev. Det har skjedd mye positivt knyttet til elever og lærers bruk av digitale verktøy de siste årene. Mye takket være ny teknologi og kunstig vi ska se på hvordan smart bruk av de riktige digitale verktøyene kan gjøre hverdagen enklere for den enkelte elev i din klasse. Modulen vår den består av to enkle oppgaver som er bestått ikke bestått, og til slutt så er jo dette her en modul som har en eksamen som er hvert halvparten av den endelige karakteren i dette kurset. I dette, denne eksamensoppgaven, som vurderes gradert karakter fra A til F, skal du skissere et undervisningsopplegg eh, som du gjør tilgjengelig for alle genom universell utforming. Og du ska også lage en refleksjonsvideo på 8-10 minuter där du reflekterer over de valgene du har gjort i dette undervisningsopplegget. Da ønsker jeg deg lykke til og håper du får en lærerik og fin modul om universell utforming.